Ultima or, F-ul Dna Ploieti, chemat la sediul central al Dna. F-ul Dna Ploieti, Lucian Onea, s-a prezentat miercuri la sediul central al Dna, informează Antena 3. Nu se cunosc motivele pentru care Onea s-a prezentat astăzi în faa procurorilor. Deprecizat este ce Lucia Nonea face parte din Consiliul de Conducere al DNA. Amintim ce, la începutul lunii aprilie, Inspecția Judiciară a demarat acțiunea disciplinară fac de subliniere F-ul ploie subliniere T-Lucia Nonea, urmând ca CSM să stabilească în ce fel va răspunde acesta. Potrivitis, Luciano Nea este judecat disciplinar pentru ce a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în baza unor probe false.